Konej svý dílo, na kopii třeba výlízlo. Vesmírná sílo, konej svý dílo, vezmi už všecky do ajdu. Vesmírná sílo, konej svý dílo, vezmi už všecky Koj svý dílo, na kopni třeba baví zlo, zlo, Vesmírná sílo, konej svý dílo, vezmi už vždycky do hajzu, Vesmírná sílo, konej svý dílo, vezmi to všechno, všechno.